رل کے بہت سونے لگتے ہیں تو یار ہی کا نارا لو تسا لا جا رہا لوگ پتا کی کرتا وہ سونا لگ میرے نال بولنا ہے سب نے کون لگتا ہے سارے علی الی کرنے لگتے سونا لگتا سونا لگتا اری والا اری والا سونا پتا کی لگا ایج کی ضرورت اج تک کی کسی نے نہیں کیوں سی مکھن پکا ڈاٹا کمے سیخ مکھن پکا ڈاٹاؤ کمے وہ سیخ مکھن پکا ڈاٹا او کم کمے ਅਜਦਾ ਯਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਦੀਜੇ ਮਲੰਗ ਬੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬਾਗੇ ਬਨਾਇਤ ਦੀ ਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 你<音><音>